ولذلك جمع الله تبارك وتعالى الأمن والأمان للأوطان بالسمع والطاعة لولي الأمر مهما كان منهم من ظل ومهما كان منهم من تجاوز ما داموا مسلمين موحدين فالله تبارك وتعالى يتولى حسابهم ولذلك في الحديث الصحيح يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الحق الذي لكم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم فلزوم جماعة المسلمين واتحاد الكلمة والوقوف جنبا إلى جنب كل ذلك من مسببات حماية الأوطان